בסרטון הזה, ברצוני, לדבר על שתי דרכים להתייחס לג'י. בספרים רבים ערכו נתון כ-9.81 מטר לשנייה בריבוע כלפי מטה או לכיוון מרכז כדור הארץ או שלפעמים מצוין ערך שלילי שפירושו כיוון כלפי מטה, מינוס 9.81 מטר לשנייה בריבוע הדרך האופיינית להגדרת הערך הזה היא כתאוצת הגרוויטציה בקרבת פני כדור הארץ עבור גוף בנפילה חופשית על זה ברצוני להתמקד בסרטון הזה עבור גוף בנפילה חופשית הסיבה שבגללה אני מדגיש את הפסקה האחרונה, היא שאנחנו מכירים גופים רבים בקרבת פני כדור הארץ. אשר לא נופלים בנפילה חופשית. למשל, אני נמצא כרגע בקרבת פני כדור הארץ, ואיני נופל נפילה חופשית. אני יושב כרגע על כיסא. זה הכיסא שלי. וזה אני. בוא נגיד שאני שaki sem מלוא מישקל שלי רגלי ב아버 זה אני מה קורה עכשיו אם איתי בנפילה חופשית איתי מיץ לקיבון מרכז קדום ארצ בתוצאה של תישן נקודת שמונים בריבוח בפועל כל הקובע שלי כל קוח הקובע שלי מוזن על ידי הקוחה הנורמלי לי. זה הכוח הנורמלי, אסמן את שניהם כבקטורים. במצב הזה, הכוח השקול שווה ל-0 בכיוון האנכי הזה. אודות לכך ששקול הכוחות עליי שווה ל-0. אני לא מעיץ לכיוון לכיו... מרכז כדור הארץ, זה אינני נופל מפעילה חופשית. בכל זאת, הערך הזה של 9.81 מטר לשנייה בריבוע רלוונטי גם במצב הזה. אני לא נופל מפעילה חופשית. קיימת דרך נוספת להתייחס לג'י, לא כתאוצת הגרביטציה בקרבת פני כדור הארץ, עבור גוף בנפעילה חופשית. צורה יותר כללית להתייחס לג'י היא כי סדר שדה של כדור הארץ. בעצם זאת תאוצת הגרביטציה הממוצעת, כי היא משתנה במקצת באזורים שונים על פני כדור הארץ, הצורה אחרת להתייחס לג'י היא כשדה הגרוויטציה ממוצע על פני כדור הארץ. בהמשך הסביר יותר בפוטרות את המשמעות, מה המשמעות של שדה בפיזיקה. שדה הגרוויטציה ממוצע על פני כדור הארץ. זה מושג קצת יותר מופשט, מדבר על כך בהמשך. חשוב להתייחס לג'י גם כשהגוף לא נמצא בנפילה חופשית. כשמדברים על שדה בפיזיקה, במתמטיקה, זה מושג קצת יותר מופשט. בפיזיקה, שדה הוא מושג הכושר גודל מסוים עם כל נקודה במרחב. זה כושר גודל עם כל נקודה במרחב. זה יכול להיות גודל סקלארי, ואז מדברים על שדה סקלארי, זה ערך מסוים. זה יכול להיות גם גודל וקטורי, כי יש גם ערך מוחלט וגם כיוון הקשורים לכל נקודה. במקרה הזה זה שדה וקטורי. הסיבה שבגללה אנחנו מגדירים את זה כשדה, בקרבת כדור הארץ, היא שאם נתונה לנו מסה, נגיד מסה בקילוגרמים, אם נמצאים בקרבת כדור הארץ ונתונה מסה, נגיד מסה בת עשרה קילוגרם, אפשר להשתמש ב-G כדי לחשב את כוח הכובד. כוח הכובד על הגוף הזה, באותה נקודה במרחב. לדוגמה, אם זאת מסה בת עשרה קילוגרם, אלה פני כדור הארץ, זה מרכז כדור הארץ, זה מקשר גודל וקטורי שכיוונו כדור הארץ. והערך המוחלט של הגודל הווקטוריה זה הוא המסה כפול G. זה כבר קובע את הכיוון, אפשר להגיד 9.81 מטר לשנייה בריבוע לכיוון מרכז כדור הארץ. במקרה זה זה שווה ל-10 קילוגרם כפול 9.81 מטר לשנייה בריבוע. ששווה ל-98.1 קילוגרם כפול מטר לשנייה בריבוע. זאת יחידת הכוח, או 98.1 ניוטון. הגוף הזה אינו נופל נפילה חופשית. זו הסיבה שבגללת ג'י רלוונטי, גם במקרה שבו הגוף אינו נופל נפילה חופשית. הג'י נותן לנו כוח ליחידת מסה של גוף בקרבת פני כדור הארץ. נחשוב על זה קצת. זה הוא נותן את הכוח ליחידת מסה. אם נתונה לנו מסה בקרבת פני כדור הארץ, בין אם היא נמצאת בנפילה חופשית או לא, מכפילים את המסה כפול G, כי זה נותן לנו כוח ליחידת מסה, ומקבלים את כוח הגרביטציה הפועל על הגוף הזה. בקרבת פני כדור הארץ, בין אם הוא נופל נפילה חופשית ובין לא. אני רוצה שנעשה את הזאת, כי בצורה הזאת, למעלה, אך לפעמים אתם עשויים לראות את זה ולהגיד, לא, כי תג'י רלוונטי גם עבור גופים שאינם נופלים נפילה חופשית. אי אפשר להגיד כשאני יושב על כיסא, התאוצה של עיטי שנקוטה 81 מטר לשנייה בריבוע, לכיוון מרכז הארץ. אני לא מעיץ מרכז הארץ. תגידו לא, אתם לא יכולים לקרוא לזה רק תאוצה. זאת תאוצה כשהגוף נמצא בנפילה חופשית בקרבת פני כדור הארץ. אם אין התנגדות של האוויר, אם הכוח השקול על הגוף אז זאת אכן התאוצה של הגוף. אך אנחנו מכירים הרבה גופים שאינם נופלים נפילה חופשית. וגם גופים שנופלים נפילה חופשית אינם ממשיכים הרבה זמן בנפילה כי הם פוגעים בקרקע. אנחנו יודעים עכשיו ש-G רלוונטי עבור כל הגופים. זה נותן לנו את הכוח ליחידת מסה. מתפתים לקרוא לזה תאוצה כי יש לזה... כי יש לזה יחידות של תאוצה. אך גם כשמתייחסים אליו כשדה גרביטציוני זה עדיין אותו גודל. יש לו בדיוק אותן יחידות, אותו ערך מוחלט, ואותו הכיוון, זאת כל צורה אחרת להתייחס אליו, כאן, כתאוצה של גוף בנפילה חופשית, כאן, כשמשהו מכפילים במסה כדי לקבל את כוח הגרפיטציה.